Txinan ikusi zen koronavirusak gehiago eta larriago eragiten ziela gizonezkohi, emakumezkohi baino? Ba, alako bi edo izat zen aldea, nabarmena beraz. Eta horren arrazoia, ba, bikoitza edo ikusi zentzela, alde batetikan. Immunitate sistemaren beraren ezaugarrien gatik gizoneskoak aulagoak dira koronabirus berriaren aurrean eta bestetik genero ikuspegitik ikusi zen emakumezkoek ba ohitura hobeak dituztela osasungarriak goak bereziki erretzeak egiten zien kalte gizoneskoei txinan erritzaileak batez ere gizonezkoak baitira hori ona ekarrita europara Ba, ez da hinkgarbi ikusten, benetan gizonezkoak izango te diren zaurgarriagoak. Ba, emakumezkoen eta gizonezko erretzaien arteko aldea ez delako hain ondia. Eta gainera, emakumezkoak direlako kutsatuekin eta gaixoekin zuzenean kontaktuan daudenak. Bai, osasun langileen gilleen gehiengoa emakumezkoa direlako eta baita lanetan eta generoaren ma, oituren gatik eta behaik direlako gaixoekin daudenak.